Er du en af de mange, der undrer sig, når du får en regning fra din IT-leverandør? Føler du ofte, at ud det starter, lige så snart du ringer ind, både for dig og dine medarbejdere, selv med de vis banale ting, tager de overhovedet telefonen, når man forsøger at ringe? Vil du ønske, at du havde et overblik over din regning, og nemt og hurtigt kunne se, hvad det vil koste at få support til virksomheden måned for måned? IT skal ikke være en udfordring, men et værktøj, der fungerer efter hensigten hver dag. Hos nhl der har vi et koncept, hvor du som kunde kan ringe ind, du og din medarbejdere, og få den hjælp, præcis når jeg har brug for den, til en fast pris hver måned. Langt de fleste af dem, der har outsourcet deres IT, de oplever, at regningerne varierer en del. Og det gør det naturligvis, fordi uret ofte starter, når man ringer ind og full service support. Og på den måde, jamen så aner man jo ikke, hvad man ender med at betale for tingene. Derfor så kører vi hos NHL Data med gratis kritisk support. Og vi har også faste supportpakker, der passer præcis til det behov, du må have. Der er altså en fast pakke og en fast support præcis til det behov, du har. Vi tager telefonen og svarer på henvendelser samme dag, og de medarbejdere kan ringe ind uden at være bekymret for, at de bruger for meget tid, og dermed koster virksomheden for mange penge på supporten. Det er selvfølgelig svært at have en gennemskuelig supportpris, når du ikke har en fast pris på din support, det giver lige sig selv. Hos NHL Data, der har vi valgt at lægge alle vores priser ud, på vores hjemmeside, så du kan se præcis hvilke pakker du kan få og hvad de koster. Det er den samme pris for alle kunder. Det skal være fair og det skal være let at gennemskue. Hos NHL der er support. Det er en fast pris. Det er all inclusive og det er, at vi tager telefonen når du ringer hver gang. Så hvis du vil i at overskud, der er ens for alle til en fair pris, jamen, så ring eller skriv til os allerede nu. Vi sidder klar til at give dig den support, som du fortjener.